Στο γαλλικό Grand Est, οι αγρότες δημητριακών και παντζαριών συνασπίστηκαν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς για να μετατρέψουν μια υποβαθμισμένη αγροτική περιοχή στο επίκεντρο έρευνας του γεωργοβιομηχανικού κλάδου. Στον Μπαζανκούρ Πουμάκλ, κάθε χρόνο επεξεργάζονται 1 εκατομμύριο τόνι σιτηρών και 2,5 εκατομμύρια τόνι παντζαριών για να τροφοδοτήσουν μια οικολογική κυκλική οικονομία. Η συνταγή της επιτυχία είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο εμπνέεται από μια απρόσκοπτη συνεργασία διαφόρων βασικών εταίρων. Από κοινού, δημιουργούν ένα βιομηχανικό οικοσύστημα στο οποίο ο καθένα κερδίζει από τον άλλο. Α πάρουμε τα σιτηρά ω παράδειγμα. Μετά τη συγκομιδή, πηγαίνουν στο ADM Samtour, όπου γίνεται η επεξεργασία σε ζωοτροφέ, καλλιντικά και συγκολητικέ ουσίες. Τα διαλυτά συστατικά των σιτηρών αποστέλλονται στην κρυστανόλ, όπου παράγεται εθανόλι. Σε αυτή τη διαδικασία, παράγεται διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο με τη σειρά του παραλαμβάνεται από την Air Liquid και συμπιέζεται ώστε να προσθεθεί σε ανθρακούχα ποτά. Καθώς τα υπολύματα ξαναχρησιμοποιούνται, αυτή η οικονομική βελτιστοποίηση είναι και φιλική προς το περιβάλλον. Εκτός από τις διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής, στην Παζανκούρτ Πομάκλ υπάρχουν και δύο ερευνητικά ιδρύματα, ARD, Αγροτοβιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη, και CEBB, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιοοικονομίας και Τεχνολογίας. Εδώ οι επιστήμονες αναζητούν νέες μεθόδους παραγωγής, οι οποίες αργότερα, Μπορούν να υιοθετηθούν από την τοπική βιομηχανία. Αυτή η στρατηγική έρευνα είναι μια βασική δραστηριότητα της βιοδηλίση. Οι υπάρχουσες μέθοδοι επεξεργάζονται και βελτιώνονται συνεχώ, αλλά σχεδιάζονται και νέε διαδικασίε προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αλυσίδα της προστιθέμενη αξία. Ένα από τους ευνοούμενου αυτή της έρευνα είναι το Project Futurol, ένα τοπικό startup όπου παράγει βιοεθανόλη με βάση τη φυτική κυταρίνη. Και η Zivodan Active Beauty είναι μια εταιρεία η οποία κατάφερε να μετατρέψει την τοπική ερευνητική δραστηριότητα σε κεφάλαιο. Με 25% μερίδιο στην αγορά είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αρωμάτων παγκοσμίως. Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν την Παζανκούρτ pomakli στην επιτυχία. Πρώτον, η κινητοποίηση των αγροτών στους συνεταιρισμού. Δεύτερον, η βασική αρχή τους είναι η συνεργασία. Τα παραπροϊόντα ανταλλάσσονται σε μια αλυσιδωτή βιομηχανική διαδικασία. Τρίτον, η ενσωμάτωση τη έρευνα και των διαδικασιών παρασκευής, που ενισχύει την τοπική βιομηχανία, πράγμα το οποίο οδηγεί στην αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Και τέταρτον, υπάρχει μια έντονη και διαρκής δέσμευση προ τι τοπικέ αρχέ, οι οποίε συγχρηματοδοτούν την Πανεπιστημίουπολη. Με τον τρόπο αυτό, η Μπαζαγκούρτ Πουμάκλ έγινε ένα αγροβιομηχανικό συγκρότημα και κέντρο νεοτερισμών, με περισσότερε από 1.200 άμεσε και περίπου 1.000 έμεσε θέσει εργασία. Ένα παράδειγμα συντονισμού στην Ευρώπη για το πώ μπορούν να συνεργάζονται οι τοπικέ επιχειρήσει ώστε να κερδίζουν η μία από την άλλη.